هذه الشيلة اهداء من أمهان الحارثي لسميه المالكي بمناسبة زواجها <تصفيق> والاصيلة الطيبة في ربنا الحمايل بنت الفقر والعز بنت القبيلة فيها صفات من نساء المالكي المالكية مدرستنا النفيلة أم الرجال محلحلينا الدقايل أهل النوافع والسيوف الصقيلة شمال هدوف معدلة كل مايل ما هي بذا تسرف في حاكيها تلوي الرقاب الطويله في صامتها تتعب جميع الوسايل تعجز توصفها البيوت الجزيله متفرده فيها دلال ودلايل بعض الصفات لغيرها مستحيله من تجربه شاعر ماهو قول كايل وكبار جليل ام القبيله بجيله شوفوا وش مخه والفرسه والجميله لاقام تعد ملمس القلايل اللي عطاها من بفرقه النخيله اللي يجاذبها جنوب المخايل مربيه متربيه ولا صيله بطيبي من خيرا بنات الحمايل بنت الفقر دا في حاكيها تلوي رجابة طويلة وفي صمدها تتعجب على الوسائل تعجز توصفها البيوت الجزيلة متفردة فيها دلال ودلائل بعض الصفات لغيرها من من تجربة شاعر ما هو قول قايل واكبر قليل ما القبيلة بجيله رفو وش اللي عقبت من قِبَائِلِ